На ніч в небесах, а під сорочкою війте. Але, як завжди, святкує душа Початок нового завіту. Світло в душі яскравіше за все, Кожен із нас веселиться. Віримо в те, що зло відійде, що Ісус народився Ти був у язлах, а ми в простоті Святкуємо і далі живемо Щоб не було, ми вірні тобі серці твого відлеємо Світло душі яскравіше за все Віримо в те, що Слово йде, тому що Ісус народився. Світло в душі яскравіше за все, кожен із нас звеселився. Віримо в те, що зло відійде, тому що Ісус народився. Світло в душі яскравіше за все, кожен із нас звеселився. Віримо в Тому що Ісус народився.